Se strânge la un. Procurorul Robert Mueller are dovezi care l-ar putea îngropa pe avocatul lui Donald Trump. Procurorul special Robert Mueller are dovezi ce avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a celătorit la Praga în 2016. Cohen declarase anterior ce nu a vizitat niciodată capitala cehiei, scrie Reuters, potrivit Newsrow. Investigatorii care lucrează pentru Miller. Procurorul special care anchetează posibile lecturi între campania lui Trump și Rusia, au dovezi ce Cohen a intrat în Cehia prin Germania la sfârșitul linierei tulverii lui 2016 o postare pe Twitter, Cohen a negat informația, spunând ce nu a fost niciodată la Praga, iar în acea perioadă se afla la Los Angeles împreună cu fiul său. Viorica Dencil a ajuns de râsul internetului, imaginea care a devenit viral, foto. În dosarul despre lecturile campaniei lui Trump cu Rusia, Fostul spion britanic Christopher Steele susține ce Michael Cohen s-a întâlnit în 2016 la Praga cu cecenii ru ieri care aveau lecturi strânse cu Vladimir Putin. Încă nu este clar dacă investigatorii au dovezi privind astfel de întâlniri. Agenții FBI au perfezicționat să pe trecut biroul lui Cohen la indicaciile lui Miller pentru a ceuta informații despre o plat fecut de el cetre actrica porno Daniels, care susține ce a avut o aventură cu Donald Trump.